Situaie încordat după arestarea unui miliardar controversat. Guvernul de la Moscova, la un pas de remaniere. Un miliardar rus cu unele dintre cele mai bune relații politice, Ziavudin Magomedov, a fost arestat pentru fraudă sublinierei de deturnare de fonduri, măsuri care a provocat declinul acțiunilor companiilor sale sublinierei speculații referitoare la o posibilă remaniere a guvernului de la Moscova, transmite Bloomberg, conform News. Magomedov a fost arestat sunte, împreună cu fratele său Magomed, în timp ce se pregătea să plece în Statele Unite. La tribunal, Magomedov a negat acuzațiile, dar instanța a decis să fie recinut timp de două luni, fere posibilitatea de a peleti cauciune. Problemele neasubliniere teptate cu legea ale miliardarului au provocat temeri în rândul investitorilor, ce sumă magro, la care acesta este coproprietar, ar putea fi în pericol. În acela subliniere timp, analii subliniere timp politicii au spus și încarcerarea s-ar putea însemna probleme pentru oficialii de rang înalt considerați cu lecturi prea apropiate cu Magomedov, în special pentru premierul Dmitry Medvedev, care urma să fie renumit în funcție odată cu intrarea în vigoare a noului mandat prezidencial, în luna mai. Problema imediat este lupta pentru formarea noului guvern. Până la recinerea lui Magomedov, cel mai probabil scenariu era ce Medvedevus glimieră-i va pe postul de premier. Ansele ca acest lucru să se, se întâmple scad acum constant, a declarat Igor Bunin, directorul Centrului pentru Tehnologii Politice, o firmă de consultant politic din Moscova. Investitorii consideră arestarea ca fiind doveste veste proastă pentru companiile grupului SUMMA, în special pentru fara Sternshifting, al ecerei acțiuni au se cezut cu până la 21, la cel mai redus nivel de după luna septembrie. Titlurile novoroseți comercial si porta au consemnat cel mai mare declin pe parcursul transacțiilor după mai 2017. Acțiunile Transcontainer Filiere Inovolosis, Grain Plant au se cezut cu până la 4,5, respectiv 4,2, dar ulterior au recuperat pierderile. Investitorii renunc la activele sumate fondul incertitudinilor legate de viitorul acestor companii. se pare ce cineva este pe urma afacerilor lui Magomedov iar acest caz nu crește ieră teatralitatea pieței rusești luminieră a spus Oleg Popov manager de fonduri care administrează active de 300 de milioane de dolari la firma April Capital în Moscova suma se află de mult timp în conflict cu operatorul de conducte petroliere Transneft, companie de stat, în lecturi cu controlul asupra novorozisc comercial Siport. Averea magnatului Nescut în Dagestan a crescut în perioada mandatului prezidențial a lui Vladimir Medvedev, în parte datorită contractelor cu statul. OFOV a comparat arestarea lui Magomedov cu cea a miliardarului Vladimir Evtus Miliere care a stat trei luni în arest la domiciliu în 2014, în urma acuzațiilor de sepelare de bani, în timpul unei investigații legate de achiziția companiei Basnef, care a fost preluat ulterior de grupul de stat Rosneft. Arată o redistribui a proprietii, dar nu este clar cine este în spatele acestui caz sub cine vrea activele suma, a spus Popov. Procurorii au negat orice fel de motivație politică în acest caz, iar purtorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov. A declarat ce orice fel de impact asupra numirilor în guvern reprezint speculații. Egen Minchenko, consultant politic care lucrează deseori pentru Kremlin, a afirmat ce Magomedov este presat de alte grupuri de influență sub liniere Aici arestarea sa îi va avantaja pe rivalii săi, între care directorul general al Rosneft. Igor Sechin Consultantul considerând că Medvedev ar putea fi capabil să depsulnierească această furtună, având în vedere ce Vladimir Putin nu va dori probabil o figură puternică în postul de premier.